В гаражі потоп, ну, в та половина вімянки потоп. На вулиці Південній та провулку Павла Загребельного у мікрорайоні дубові підтоплені будинки, підвали та гаражі, розповідає Володимир Бойко. Вулиця Київська звідси, вулиця Київська звідси. Ліньовочка там не зроблена. Там напротяг молітвини дому була зроблена ліньовка, і воно сходило, летить по вулиці сюди. Люди, вроді би, відгородилися б'є через той бордюр, який воно відгородилося, і от цих три подвір'я йде сплошний поток сюди. Своїми насосами, власними, це відкачувало. На вулиці Березневій дубову вимило асфальт. Віктор Роюк, який тут проживає, розповів, вчора комунальники проводили ремонт, та не заасфальтували маленьку яму. Робили вчора вулицю Березневу, Ось тут була ямка, маленька ямка. Якби вони її заробили, цього б не сталося. Там маленька була ямка. Я не знаю, чого її не зробили. Може, асфальту в них не вистачило, може що, я не знаю. І тепер, от мінімум 10 квадратних метрів треба зривати асфальту і робити вулиці. На вулиці Зарічанській підтопило магазини. Аби вода не протікала всередину, закрили двері та підкладали усе, що могли під щілини, розповів приватний підприємець Сергій Чумак, магазин якого залило водою. У нас так добре підтопило. Ну, рівень тут видно по дверям. Тут видно, ось ватерлінія була ось от, тут, і сантиметрів 15-20 було в магазині так само. За останніх 5 років це у нас перший раз так сильно. Раніше були такі потопи, але нам такого масштабу не було. Злива супроводжувала шквальним вітром 20 метрів на секунду, розповідає пресофіцер головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій області Віталій Греченюк. Надзвичайникам довелося п'ять разів розкрежовувати повалені дерева, що перекривали рух автотранспорту та заважали людям на тротуарах. Окрім того, рясна злива спричинила значні підтоплення приватних домоволодінь вулиць Хмельницького та підвалів багатоповерхівок. За словами Віталія Греченюка, наслідки негоди ліквідовували 52 рятувальника. Підтоплення сталося не через несправність львової каналізації, а через різке підвищення води у Південному Бузі, куди йде скид з водовідвігних каналів, говорить заступник міського голови Василь Новачок. Всі левневі а... Системи, які є у місті Хмельницькому, практично всі зведені до водовідвідних каналів, які йдуть паралельно річці Південний Буг у Поймі. І через надзвичайно щільні опади рівень водовідвідних каналів, води, в водовідвідних каналів і в річці зріс, через що. Випуски ливневих систем були повністю у воді. Тобто той рівень, який був води на наших вулицях, практично був на рівні Південного Богу. На перехресті вулиць Героїв Майдану та Грушевського вчора внаслідок сильного дощу розмило частину асфальту. Сьогодні протягом дня його відремонтували. За словами Василя Новичка, за півгодини після зливи усі підтоплення у місті зійшли. Завдання ставиться сьогодні прибрати всі наслідки. Можливо, десь ще щось залишиться, будуть працювати завтра всі двірники, і сьогодні навіть всі дорожні працівники прибирають і працюють над усуненням. За словами Віталія Греченюка, внаслідок негоди ніхто не травмувався. Михайло Жилай, Веломовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.